מה שנעשה בסרטון הזה, מכל המשולשים كان, אנחנו נתרכז במשולש הגדול כאן ABC. ומה שאנחנו רוצים להוכיח שמרכז המעגל החוסם, זכרו, שמרכז המעגל החוסם הוא נקודת המפגש של הנחי האמצעיים במשולש. מרכז המעגל החוסם את המשולש, מרכז הקובד של המשולש. מרכז הכובד של המשולש הוא נקודת מפגש התיכונים וצומת הגבעים, שזה נקודת המפגש של הגבעים. יושבים כולם על אותו ישר, ישר OI בדיוק כאן, ולמעשה קטע אחד. או OG וGI הם למעשה שני קטעים. הם שני קטעים שיושבים על אותו קו, שהוא חלק מישר אוילר. וכדי לעשות זאת, סרטטתי כאן משולש פנימי שקודקודיו הם אמצעי המשולש הגדול, משולש FED, או יותר נכון לומר משולש DEF, שקודקודו יוצים ממרכזי הצלעות של משולש a B C. ובקвар ישנן מספר דברים שאנחנו יודעים על המשולשים כאלה. ושואachten там בסרטונים קודמים. אחד הדברים הוא שמשולש D E F דומה למשולש הגדול. המשולש שקודקודו יוצי ממרכז המשולש הגדול הקטן דומה למשולש הגדול. כי יחס הוא יחס של אחד לשתיים. וזהו חלק חשוב מההוכחה כאשר דמיון בין שני משולשים ויחס לדמיון נתון זה אומר שאם ניקח את המרחק בין שני חלקים מתאימים כלשהם לשני המשולשים הדומים היחס יהיה 2 ל-1 קשר נוסף שקיים בין משולש שקודקודיו יושבים במרכז צלעות המשולש לבין המשולש ממנו יוצא ראינו שצומת הגבעים במשולש הקטן הוא מרכז המעגל החוסם במשולש הגדול אז דרך אחת לחשוב על זה هي נקודה O. כבר הזכבנו את מרכז המעגל החוסם את המשולש הגדול. וזהו גם צומת הגבעים של המשולש הקטן. כתבנו את זה כאן. אז נקודה O יושבת כאן על ההנח האמצעי. היינו צריכים להוסיף עוד כמה כאלה באפור הכה, אבל לא רציתי שהסרטוט תהיה מבולגן מדי. אז זהו מרכז המעגל החוסם של המשולש הגדול. עכשיו כדי לוחיח ש O G ו I יושבימו על אותו ישר או על הUTO כתה במיקרה זה מה שנעשה, אנחנו רוצים לוחיח אנחנו לוחיח שמשולש F G דומה למשולש CIG. מכיוון שאם נוכיח את זה, שהזוויות המתאימות הן שוות, נוכל לומר שהזווית הזו שווה לזווית הזאת שכאן. ואז OI, היא חייבית ישר חותך שני מקבילים, מכיוון שאנחנו נראה ששני הישרים האלה מקבילים, או אם שתי הזוויות האלה שוות, תזכרו שאם המשולש הזה שכאן, ועל הזה כאן, הם, אם הם דומים, אז הזווית הזאת תהיה שווה לזווית הזאת. מה שאומר בעצם זוויות קודקודיות. ואז בעצם ישר אחד. קדימה, נתחיל בהוכחה. אנחנו לא צריכים את זה כאן. אז דבר אחד שכבר רמזתי עליו, יודעים שהישר הזה כאן, נוכל לקרוא לו XC, אנחנו יודעים שהוא מעונך, הוא ענך ל-AB, זהו יודעים גם ש-FY כאן, הוא ענך ל-AB, זהו ענך אמצעי. אז שניהם יתקחיש ל A B כיתא ישר, אז מכאן נובע שיאמכבילים, אז אנחנו יודעים ש F Y הוא מקביל ל X C. כיתא מקביל ל X C. נוכל להיחזוב זה. הכיתא הזה كان מקביל ל הכיתא הזה. וזה בעצם שימושים, כי אנחנו יודעים שזוויות מתחלפות בין ישרים, שני ישרים, כי עדוש שני מקבילים, הם שפות. אנחנו יודעים ש-FC הוא קו ישר. הוא תיכון במשולש הגדול, משולש ABC. אז יש לנו קו שחותך שני שרים מקבילים. הזוויות המתחלפות שוות. אז הזווית הזאת שווה לזווית הזאת. נוכל לומר שזווית OFG שווה לזווית ה-C. שווה לזווית, G. ודבר נוסף שאנחנו יודעים, הוא תחונה, תכונה של תיכונים. והיא, תיכון מחלק, או יותר נכון לומר, מרכז הכובד, מחלק את התיכון לשני קטעים שהיחס בין הם הוא 2 ל-1. ודרך נוספת עכשיו על זה היא שמרכז הכובד במשולש נמצא במרחק שני שליש מתחילת התיכון. כבר זה קודמים. אנחנו יודעים ש-CG שווה לפעמיים GF. אתם כבר בתחורים לאן מתקדם. יש לנו זווית, כבר הראינו שהיחס הצלע הזאת לצלע הזאת הוא 2 ל-1, של מרכז הקובד במשולשים. ועכשיו, אם נוכל להראות שהיחס של הצלע CI ל-FO הוא 2 ל-1, שיש לנו שתי צלעות מתאימות שהיחס ביניהם הוא 2 ל-1, וביניהם יש זוויות שוות, ייתנו לנו את זהות צלע זווית צלע להראות ששני המשולשים האלה דומים. אז בואו נסתכל על זה כך. קטע CI הוא המרחק, הוא נמצא נקודה C. על המשולש הגדול ובין צומת הגוויים. אז מהי FO? ובכן, F מתאימה לנקודה C במשולש הקטן. צריך לשים לב שאנחנו משתמשים בזהות נכון. F מתאימה לנקודה C. אז FO הוא מרחק בין FO למשולה שקטان, ל坌צום את הגבאים במשולה שקטان. אז זה הוא מרחק בין נקודת סיב וצומת הגבאים של המשולה שגדול. זה הוא מרחק בין הצלח המטימה של המשולה שקטان, המשולה שקטان וצומת הגבאים שלו. אז זה הוא תומך מרחק באת על המשולה שגדול, ומשולה שקטان. ואנחנו יודעים שכבר הם דומים על יחס של 2 ל-1. אז המרחק המתאים בין כל שתי נקודות באותם משולשים דומים יקבל אותו יחס. אז מכיוון שהם דומים, אנחנו יודעים שCI יהיה שווה פעמיים FO. אני רוצה להדגיש זאת, C נקודה מתאימה לנקודה F. כאשר אנחנו מסתכלים על שני המשולשים הדומים, אז i ייצום את במשולש הגדול ו-o ייצום את הגבעים במשולש הקטן. אנחנו מסתכלים על הנקודות המתאימות. על צומת במשולש הגדול והנקודה המתאימה במשולש הקטן. המשולשים דומים על יחס של 2 ל-1. אז יחס הגודל הזה הגדול הזה יש 2 ל-1. אז הראינו שהיחס בין הצלח זו לצלח הוא 2 ל-1. הריינו שהיחס בין הצלעות האלו הוא 2 ל-1 הריינו שהזווית עזור כאן הזווית אז הוכחנו דמיון של צל זווית צלה. אז לפי משפט דמיון צל זווית צלה. שימו לב, דמיון לא חפיפה הוכחנו שמשולש FOG ומשולש CIG הם ואנחנו יודעים שזוויות מתאימות הן שוות. אנחנו יודעים שזווית CIG מתאימה לזווית FOG. לכן הן שוות. ואנחנו יודעים גם שזווית CGI נחליף צבע. זווית CGI מתאימה לזווית OGF. ולכן הן שוות. אז נוכל להסתכל עלδαווית האלה ולראות הזווית הזאת והזווית הזאת שוות, ואז נוכל לראות אוי כי ישר אמיתי, שחותך שני waren מקבילים, שזה מראה לנו שזה באמת קו ישר, או שנוכל להסתכל לשתי הזוויות האלה, השתי הזוויות האלה שוות, ולכן הן חייבות להיות זוויות קודקודיות, ולכן זה חייב להיות אותו קו ישר. הזווית הזאת, התיכון הזה, היא אותה זווית שהוא ממנה, ולכן כל אלה הם למעשה אותו קו. אז זו מאוד פשוטה, שוע, מרענן מוד פסיכי צומת הגופאים, המרכז המהגר החוסם, ומיועג את של כל משולש, יושבים כולם עלו, ישר, אוילר הקסום.